Som vín con Sofia Môžem milá byť pre vás, bo nemôžem. prišla z prevadila Bylu po se po celila Špitu mil špí do Boševojím I tu byli, špiť Bože ráda, Bož Pí tu me líšpí